Anna tässä taas moi. Tänään on viikon paras päivä eli perjantai ja perjantai-vinkkauksen aika. Tänään Liito ryn perjantai-vinkkauksen aiheena on mediakasvatus terveystiedossa ja tarkemmin näkökulmana on ruoka ja media. Tällä viikolla olen koonnut Liito ry jäsensivujen terveystiedon materiaalipankkiin mediataidot-osiota. Aihe on varsin laaja. Aineistoja löytyy varmasti vielä materiaalipankkiin lisättäväksi, mutta löydät sieltä ainakin jo aineistoja yleisesti mediakasvatuksesta sekä alasivut ulkonäköpaineista, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, seksistä ja mediasta, päihteistä ja mediasta, ruoasta ja mediasta. Jos löydät terveystietoon sopivan mediakasvatusaineiston, laitathan viestiä minulle somekanavien tai sähköpostin kautta. Liito ry jäsensivuilta löydät myös lomakkeen, jolla voit vinkata löytämästäsi materiaalista. Ruokatutka on ruokaviraston toteuttama viestintä- ja vaikuttamiskampanja, jonka tavoitteena on levittää ruokatietoa ja edesauttaa terveellisten ruokatottumusten kehittymistä. Hanke on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kasvattajat ja opettajat. Ruokatutka tarjoaa tekemistä tunneille. Täältä löytyy esimerkiksi tehtäviä ja pelejä. opetuskokonaisuuksia, esimerkiksi oppimisympäristöjä, digitunteja ja tuntikokonaisuuksia. Ja lisäksi löytyy tietoa kasvattajille esimerkiksi artikkeleita ja koulutuswebinaareja. Tutustutaan tarkemmin tänään ruokatutkan digitunteihin, oppimisympäristöihin sekä tuntikokonaisuuksiin ravitsemus- ja medianäkökulmasta. Nyt on avattuna Ruokatutkan digitunnit ja ne ovat noin 45 minuutin mittaisia vuorovaikutteisia kokonaisuuksia, jotka toteutetaan suorana Teams-sovelluksella. Digitunnin tallenteet on koottuna Ruokatutkan sivuilla ja ne on katsottavissa jälkikäteen YouTubesta. Kuten myös tämä 11. helmikuuta pidetty Digitunti-medialukutaito, jonka videon saat klikattua YouTubessa nyt auki oikeasta yläkulmasta. Medialukutaito-digitunti on suunnattu yläkoululaisille sekä toiselle asteelle. Tunnilla käsitellään muun muassa, mitä medialukutaito tarkoittaa, miten käytät tiedotusvälineitä ja muita mediasisältöjä, miten some toimii, ketkä taustalla hyörivät ja millä motiiveilla, onko kaikki verkossa ja somessa oleva totta, miten voisit arvioida viestin todenmukaisuutta ja luotettavuutta ja sitä, millainen sinä olet viestijänä, sometan siis viestin ja vaikutan. Terveystiedon lisäksi tunnin sisältö sopii hyvin äidinkielen, yhteiskuntaoppien ja kotitalouteen. Tähän digituntiin liittyen olen tehnyt tehtävän oppilaille, jonka löydät Liito ryn perjantai-vinkkaussivuilta. Tuleviin digitunteihin voit tutustua ja ilmoittaa oman ryhmäsi tai luokkasi mukaan Digitutkan sivuilta. Kannattaa laittaa myös ruokatutkaan somekanavat Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa seurantaan. Lukuvuonna 2021-2022 on tulossa muun muassa uusia oppimiskokonaisuuksia, digitunteja, webinaareja opettajille sekä lähettilästoimintaa, joka tarkoittaa sitä, että oppitunneille voi tilata asiantuntijan pitämään tunnin tietystä aiheesta. Kurkataan seuraavaksi oppimisympäristöjä. Ruokatutkan Tinglinkiin kootut oppimisympäristöt on suunnattu yläkoululaisille ja toiselle asteelle. Ne ovat erilaisia teemakokonaisuuksia käsitteleviä pienoisoppimisympäristöjä, jotka tarjoavat hauskan ja monipuolisen tavan käsitellä aihekokonaisuuksia yhdistäen tekstiä, kuvia, tehtäviä, videoita ja pelejä. Tutustutaan tarkemmin medialukutaito-oppimisympäristöön. Aluksi löydät ohjeet, miten oppimisympäristössä edetään. Alla on opettajan info, oppimistavoitteet ja lopuksi vielä OPS-yhteydet, yläkouluun ja lukioon sekä lisämateriaalit. Klikataan nyt auki tämä oppimisympäristö. TingLink ei vaadi sisäänkirjautumista, mutta sisäänkirjautuneena voit kopioida TingLinkin itsellesi, mikäli tekijä sen sallii. TingLink on ikään kuin interaktiivinen kuva, jossa on niin sanottujen hotspottien taakse luotu lisätietoja ja tehtäviä. Täältä löydät tutkimuskysymykset. Oppimistavoitteet saat näkyviin täältä ja ne on saatavilla myös interaktiivisena pdf-tiedostona, jolle voi kirjoittaa itse tai sitten voi myös monistaa näitä oppilaille. Medialukutaito oppimisympäristössä liikut asunnossa ja tutkit sieltä löytyviä asioita. Oppimisympäristö rakentuu viidestä sivusta. Viimeiselle sivulle pääset keräämällä koodinpätkiä edellisistä huoneista. Hotspottien takaa aukeaa erilaista tietoa. Hauskaa knoppitietoa hymiöiden takaa, kysymysmerkin alla, tiivistys, actionit ovat aiheeseen liittyvää lisätietoa, kuten YouTube-videot. Viimeisellä sivulla take home eli tiivistelmä keskeisistä asioista ja kotitehtävä. Tämä oppimisympäristö sopii esimerkiksi erinomaisesti etäopiskeluun. Kurkistetaan vielä. Aksonia-alueelta testaa mediataitosi hotspottia, josta avautuu testaamo-miljamaidon mediatesti. Testamon löydät ruokatutkan tekemistä tunneille osiosta. Täällä on useampia testejä ja täältä löytyy tämä miljamaidon mediatesti. Lopuksi vielä kurkistetaan tuntikokonaisuuksia. Täältä löytyy 45 minuutin oppituntikokonaisuuksia, jotka soveltuu sekä lähi- että etäopetukseen vilkastaan täältä yläkouluun ja toiselle asteelle suunnattua medialukutaitotuntikokonaisuutta. Tässä on tehtävät oppilaille ja täältä löytyy esimerkiksi muutama hyvä video. Tässä on tämmöinen lyhyempi video. Täältä löytyy myös tämä Milja Maidon medialukutesti. Ja sitten täällä on toinen, pidempi video. Ja tässä on ihan selkeät ohjeet oppilaalle, miten tässä kokonaisuudessa edetään. Minä olen Haapalaisen Anna, ja tämä oli Liikunnan ja opettajat Liito ryn perjantai-vinkkaus. Videon lopusta löydät perjantai soittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaan myös muut Liiton somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!